الذكرى المجيده التي نخلدها اليوم وايضا من خلال هذه الوقفه نزف ايضا اغلى التحايا للقابعين في سجون الذل والعار لحدود اللحظه من الصحفيين كل معتقلين سياسيين طلبه مدونين صحفيين اساتذه كل قابعين خلف سجون الذل والعار، وهذا دليل مرة أخرى يؤكد على أننا في حاجة ماسة إلى 20 فبراير أخرى، أو إلى إحياء هذه الانتفاضة المجيدة، وبث فيها مزيدا من الروح، مزيدا من النضالية، والمزيد من الكفاحية، لأن دولة الاستبداد لا زالت جاثمة على صدور المغاربة، دولة الاستبداد لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، وبالتالي فالجماهير الشعبيه بكل اطاراتها المناضله لا زالت في امس الحاجه الى وحدتها والى تسطير برامج نضاليه سعيدية من اجل محاربه الغلاء، خاصه وان الان نعيش مرحله غير مسبوقه في تاريخ المغرب، زواج السلطه بالمال، المتحكمون حاليا النظام السياسي حاليا في المغرب اعلنها صراحه على انه اصبح اكبر تاجر اكبر محتكر وبالتالي نحن نواجه عمليه غير مسبوقه في تاريخ المغرب، مما يجعل على عاتقنا جميعا الجماهير الشعبيه وكل الاطارات المناضله ان مهمتنا الان هي مهمه جسيمه في محاربه هذا التغول وفي محاربه الاستبداد وفي محاربه الغلاء وفي المطالبه بالحريه وبالديمقراطيه وبالكرامه والعداله الاجتماعيه. تخليدنا لهذه الذكرى ياتي في هذا الاطار بالتالي فنحن نشكر جميعا كل الذين حضروا باسم الجبهه الشعبيه الاجتماعيه المغربيه بالعرائش وندعو الجميع الى تحمل مسؤوليته من اجل اعاده هيكله الجبهه واعاده سطير البرامج النضاليه والاشتغال مع الجماهير الشعبيه التي تكتوي بنار الغلاء والتي تكتوي بتدني وغياب الخدمات الاجتماعيه. عاشت الجماهير الشعبيه صامدة مناضلة عاشت الجبهه الاجتماعيه المجد والخلود لكل الشهداء الأبرار ودمتم ودمتن